Momente cumplite la bordul unui avion plin cu români, aeronava a aterizat de urgen la Budapesta. Foto Momente groaznice pentru pasagerii români ai unui avion al companiei Visair, aeronava a aterizat de urgen la Budapesta după ce unei pasagere i s-a făcut rău. La bordul aeronavei se află 230 de români. Femeia a fost preluată de echipajele de specializate ale aeroportului, anume reporter Avionul a decolat de pe aeroportul Luton din Londra, și avea destinația Mihail Cogânicianu, judeul Consana. Un român aflat în avion a declarat ce oamenii sunt nemulmii deoarece ultimul autobuz care face lectura Mihail Cogănicianu, Constana era la ora 2000, iar acum se vede nevoii să apeleze la taxiuri sau la rude pentru a ajunge acasă.